Жодних консервів, ковбас, сосисок, картопляне пюре раз у п'ять днів, котлети й відбивні, з курятини, хліб лише цільнозерновий, в раціоні більше каш, овочів і фруктів та молочки із пастеризованого молока, розповідає кухар Старокостянтинівської сьомої школи Тетяна Македонець. Цукромі теж по мінімуму, солі теж по мінімуму. Немає сках не було, і батьки задоволені. Чи до вподоби така їжа дітям запитуємо чотирикласницю і семикласника, які кажуть, щодня харчуються в шкільній їдальні? Я в їдальні люблю їсти все. Молочну кашку, салат з бурячка, чесно. Відальня здоровіша їжа, ніж можна придбати в якомусь магазині. Смачно приготова. Реформа торкнулася із шкільного буфета. Тепер тут не продають солодкого печива чи солоних сухариків, заборонена газованка. Натомість каже відповідальна за харчування в цій школі Богдана Миропольська пастеризовані соки, свіжі яблука, банани та випічка власного виробництва. Це досить важко. Але ми знайшли вихід. Ми виготовляємо булочки власного виробництва з низьким вмістом цукру. За її словами, що саме із 160 запропонованих страв виберуть, опитували школярів та їхніх батьків. Опитування дітей по різних класах проводиться раз на два місяці, і як опитування показує, що всі діти задоволені харчуванням. Сьогодні на сніданок каже кухар страви з меню переможця одного з кулінарних шоу Євгена Клопотенка. Ризотто з горошком зеленим сиром. Нагетці ми кодичі готували. Медична сестра Юлія Тищенко розповідає, продукти щоранку перевіряє. Харчі, каже, привозить приватний підприємець, з яким уклали угоду. Ця школа, як і всі міські школи Старокостянтинівської громади, близько десяти років тому перейшли на систему харчування аутсортинг, говорить заступниця начальника відділу освіти Галина Попережняк. Це аутсорсинг, коли харчоблоки навчальних закладів були пере передані в оренду приватним підприємцям, операторам ринку. Оператори ринку можуть працювати з однією чи кількома школами, каже Галина Побережняк, як от у сьомій школі та в селі Попівці. За її словами, тут запровадили систему харчування кейтерінг, коли їжу не готують в школі, а привозять. В їдальні діти снідають тим же різотто зеленим горошком та сиром, ягідним киселем та цільнозерновим хлібом, привезеним зі Старокостянтинова. Мама однієї з учениць каже, спочатку батьки з недовірою поставилися до доставки їжі, та за семестр зрозуміли, що помилялися. Моя дитина задоволена, каже, що мама все тепленьке, все дуже вкусне і є вибір дуже різноманітний, і плов, і відбивна, і салати різноманітні. Директорка школи Іна болкун каже, таку систему запровадили, бо влітку кухар розрахувалася, а іншого у попівцях не знайшлося. Ніяких проблем із доставками і смаковими якостями до приготовлених страв ми не маємо. Для нашого освітнього закладу ця організація харчування вийшла саме дієва і саме така ефективна. Галина Попережняк розповідає, у громаді ще 18 сільських шкіл, і наразі вони готують їжу на своє їх пропонуючи мономеню. Тому, каже, кайтеринг тут більш доречний. На майбутнє сільські школи також, напевно, повинні перейти на, цю, на цей спосіб організації харчування. По-перше, відійти від мономеню, коли дитині пропонують одну і ту ж саму страву. Терінг у Старокостянтинівській громаді пілотний проект розповідає заступник голови облдержадміністрації Володимир Юр'єв. Каже, якщо система себе виправдає, запроваджуватимуть її в інших невеликих школах. Стосовно реформи шкільного харчування загалом, то каже, навчальні заклади області готові до змін. Наші школи вже починають працювати по новій системі ХАС. 23% шкіл вже перейшли в систему ХАС по харчуванню. За його словами, для цього потрібні сучасні харчоблоки. У 2021 році було освоєно більше півмільйона гривень на ре на закупівлі обладнання. В цьому році на реконструкцію харчоблоків ми виділяємо 3 млн 800. На сьогодні вже запланована реконструкція шкіл, Чимировецької територіальної громади, Доноєвецької, Кам'я-Подільської, Ямпільської. Начальниця управління безпечності харчових продуктів головного управління Держпроспоживслужби Олександра Титарчук розповідає, служба контролює, чим харчуються школярі. Торік каже, перевірили 470 харчоблоків та склали 290 приписів. Протягом 21-го року по харчоблоках так, винесено було 12 рішень, відповідно до яких продукція вилучалася з обігу, це неналежно марковано з позитивними результатами дослідження на показники безпеки, там, де були порушені умови зберігання. За її словами, перевіряли 240 операторів ринку та зробили 90 приписів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному, Хмельниччина.